Anyu, kérek egy Az anyukád jó? Itt van anyukád, őm én nem jó! Múltkor felbasztam magam, amikor a múltkor az a gírhes rentergezés elkezdte baszogadni Balázs, tudod, hogy nem tudom. Mi a franc van ezzel a Te ugul! Ennél rosszabb helyre nem is küldhettél volna. Itt vagyunk a rökké! Tévedtem, ez rosszabb, próbáld újra! Nagyon sok szervezet végezze remek munkát. Csak egyet mondj! A... Benszület. Bálna. Youtube. Ekkora kamugépet! Mert nem segít rajtunk senki! Üdvözlöm ezt a több ezer fős szektát, aki összegyűlt. A magyar szabályai szerint a mondat végén levisszük a hangsúlyt! Most pedig bemutatom az én tervemet, a Youtube jövőjén. Én. Youtube én. Jó néha nézni a drámát, néha. de nem kell mögé az meg ilyen üzenetet, akik tágítsd a véleményedet törki ki a vélemény buborékból. Nem csak azt májra. akarod lenni, hogy ölik egymást az emberek, mert az szórakoztató. És tényleg az. De én nem magyarul beszélek. Amúgy. Hát, Bandi, néha nem amúgy ezt adjuk hozzá Iszonyat mennyiségű angol szót tudsz, és így kaparom az arcom Ezért, hogy a magyar, mert nem tanulunk nyelveket Amikor utoljára láttalak, még a térdemen lovagoltál? Hát, közben felnőttem Nem, nem, nem, nem, ez így nem fog menni Az egész kutyaütő a monológok a levegőben jutott a torna, valamint... Ez a, az Einhorn, az Finkel. Finkel az Einhorn. Az érműje. Tartsd a távolságot, Csúi, de ne vegyék észre, hogy tartod a távolságot. Egy-két jó palacs már nem borog a medvehas, hát így kívánc, még többet nem nézek magyar utómat általánosságba sem, VIH még annyira sem, de mondom egye fene, bele fogok nézni a gt is definitive És így. Hát EZ jól ezt csinálod. továbbra is nagy habzsolja a nutellát. Ő régen letért már erről az ösvényről. Kis humbers Bölcs vagy a bölcsek között, emberi formált Párizséval, ország szépsége Apollóéval betegszik. Bölcsnek neveztél Rekkel. de nem szeretném, ha holnap Bolondnak neveznél. Tegnap elmentünk a katával megint egy Oxo Bubble és olyan fénysi volt, hogy csak na Láttátok Jessica-nak a sztoriát? Annyira durva volt. Oh my gosh! Nem sokára 200.000 feliratkozón van. Most nem csak fókusznoport Ádámot, legyen meg minél hamarabb a ezer. Valami, Nem most így Az első pedig nem más, mint Apple J. úgy értem Linda. Ő pedig itt nem más, mint Flutters ügyetem Flora, mint Rarity ügyetem Hana, és Twilight Spark ügyetem Tina. Ah, ami ma történik az interneten, nem lázadás. Vesztettünk. Ah, hagyd, hogy átjárjon. Senki sem mondta, hogy jogon van rá Jogod az van a hallgatáshoz, csak képességed nincsen rá. Ki kell tartanom, mielőtt én is becsavarodom. Mi? Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk. Uramisten! Olyan döntés született, mi szerint nem fogjuk tovább folytatni a szinkronizálást a Insza a Ez performance volt, ez produkció volt, megvan a hozzáadott érték, és megvan hozzá a meglepetés komponens, és megvan hozzá a képzőművészet komponens. Gyöngy kitakarnak! Ezt a méltán népszerű művész vagy az az ojcsó bőrlesben megleket zsukkomédiást! Az kell, amelyik nem a kacsa. Beszélhetnék beszélhetnénk Mr. telekkel. A ezt neve Vicc Az első telefon hívásom, mit kell tennem? Csak kérdeznek, hogy ismerje-e valakit Vicceleket Hol itt a vicc? Ja, felejtsd el oh yeah, Pride! <laughs> 18 pluszos videó lesz, go! Utálom ezt a csatornát? NE! Egy gyerekeknek szóló videóban, egy gyerekek szóló játékban. <hállt> nem tette magát, de valójában okos, mint a tök. Akárcsak Akár csak te. Nem tudom egyáltalán képes-e valamilyen igaz érzésre. Internet -ra. Generáció abból tanult az életet. Csak azt a valóságot ismeri, amit az Internet és együtt kifizethetnénk az adót! Itt csó VLC-logó baszki. Kussolj már! Te kussolj, pöcs, ez így ezt, ezt a pillanatot megkeresem, és jelentkezek. Bejelentettek néhány eltűnés. Valóban? Nem nagy ügy, csak gondoltam, hát ha látta valamelyiküket. Sosem láttam még ezeket az embereket. Én sem gondoltam! Az egy pusitő, a papa megy ez! Gyerekkel finoman kell bánni! Ez több véleményű videós, sőt mindegyikre így van, amit mond, azt a nézői azt nyilván átvehetik, mert nincsen saját véleményük, vagy éppen az nem olyan komoly, szóval is azt tudom mondani, ez az összes vélemény videósra igaz. <sínt> Érhetsz bármilyen kifogással, tartalomgyártóként, a saját közösségedért és az abban megjelenő dolgokért felelősséggel tartozol, és a te feladatod fenntartani egy olyan erkölcsi értékrendet, amivel azonosulni lehet. Lássuk az igazat! Ez mi a jó? Arrohat élet! Nagyon, nagyon szélsőséges. Külságosan edgyi vagy szitex. Ez non-engy, ez nem jó. Szerinted ezzel bánt, a engem korcs? The ravencrowk esetleg egy podcast lesz a végre. Hát nem hiszem, hogy lesz podcast. Semmi értelme nincs Ez foglalkozni. Tudod, a legjobban még így, ezek az új csatornák, régiek is. Hát ez, ez, ennyi fos honnan jön? Az is rohadjom meg, aki ide behoz még egy brazil sorozatot. Hozédom padrafos. Négy kalóz, egy hajó a főszeremben. VR Pisti, a Bíró, Messai és Ihanter, akció, dráma, a vígjáték egy helyen, az Ájzad Kanári Március 20 már a mozikban. Egy rettenet beteg rajzolású fura, kisé torszülött rajzfőm, amit már gyerekként sem tudtam hova tenni. Kenny. Egy olyan úton indultál el, ahol nem tartatok veled nem ismerjük egymást. Humros volt. Kacagtam. Én teljesen megvoltam a csipésdél filmel, nem tartom kizártnak, hogy visszatérek hozzá. Ha csipet csapat funkint abba a székbe, hmm, sokra ne várjál légy én úgy gondolom, hogy most itt azt kell mondom, hogy baszki, akkor kimondom azt, hogy baszki. De! De az is! Nyugi van! Azt javaslom, hogy egy kicsit lazuljál le. A komment a lényeg, és magának sok van! A jó k**** Mi csoda viselkedés ez? Semmi úr. ezek egyszerűen csak nárdulatlanok. Primitív kis anyuk csupa tudatlanság. Elméjük még nem alkalmas a gondolkodásra. Van ha ezt a Puzsér valóban komolyan mondta, akkor a Robertet tényleg nagyon megviselhette a választási eredmény. Bűz lesz a hazugságtól, mint árnyékszék a szaktól! Nincs rajta semmi. Nézzük meg, hogy mi van ténylegesen a zsákban. Lehet, hogy nem is ér annyit az egész. Oké. Szia! Jó, megéri! <tos> Ha csak a szót a végül, végül. Egyetértek, a tettek beszélnek, nem a szavak. Tehát fejezzük be végre a fröcsök mert ennek semmi értelme, és lépjünk a tettek megyeibe. Egyetértek, az egész csak időpocsékolás. A tanítás jó volt, a gyermeket megölték. Hát ja. Élet, minden eredet, ez ilyen, mint egy érte. Ezért is. Más nem érte, hogy. Ez az egész. Lássuk a da Előítéletes, tehát oh, azért, már szép vagyok, nem kell Suss beszélnem, igen? Aha! Nők! Azt hiszik azért, mert felvettem őket titkárnőnek, egyből lehetnek önálló gondolataik is. Amikor ilyen válsághelyzet van, csak az összetartás segít. Ne, nem diktatúra van itthon. Az interneten köttetnek barátságok. Elvárjuk ugye a közszereplőktől, hogy hazudozzanak! Viccelek tízezer forintért vett sorsjegyeket a nézők adományából, amiből ófasz se nyert vissza végül. one! Mr. Grinch Szeretnénk felolvasni a legkedvencebb kommentomat. Ennél diszfunkcionálisabb csapatunkát már régen láttam Testnek és ne Teljes értékű személy vagyok Hogy érted azt, hogy nem úgy nézek ki? Hogy érted azt, hogy nem úgy nézek ki? Imádom a az elveszett fiamat keresem. <gül> biztos meg lesz a fiad? Te pedig biztos megleled apádat. <gül> Gyere débit, is? a kenyerem, Csak próbálunk a zenekarral! Elég baj, Kész! Vége! Világá megyek. Hát élet az ilyen! Amerre csak nézek mindenhol síkság, meg síkság, szürkeség, meg szürkeség. Ennyi szürkes nincs is a világon, mint itt. Szürke a homok, szürke a ház, szürkék az oknik. Hát vet tudomásul, hogy elmegyek egy olyan házhoz, ahol nem süketek laknak, hanem olyanok, akik megértik az én beszédemet.